દસની નોટ છે અને એ દસ ની નોટની વચ્ચે આપણે ખેંચી અને ધીમે ધીમે અહીંથી બહાર કાઢી તો સ્વાભાવિક છે કે દસ ની નોટ ફાટી જશે બરાબર તો આપણે કરી વન ટુ થ્રી ફોર ફો સિક્સ તો કટર બહાર નીકળી ગયું અને આ જે છે દસની નોટ દસની નોટ ફાટી નથી આ વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે એક મનોરંજનનો પ્રયોગ આપણે જોઈ બરાબર તો એનાથી માણસો છેતરાતા પણ હોય तो मार हाथ में ग्लास बराबर ए ग्लास में हूँ अंदर खाली एम थोड़ा पानी नाखू है पीड़ी नाखी आ ढाकण ये खाली ते जको बाली હવે એને ઢાકણ હું આને લઉં બરાબર ઢાકણું લઈ અને ઓમ ત્રિયમ ભકમ જજા મેળનામ એમ કરી અને યાદવી લાકડી એની ઉપર ફેરવું બાળકોને આ ઉપયોગ જોવાની મજા આવશે નીચે બધા બાળકો બેઠા હો હવે આ ઢાકણું હું લઈ લઉં ઢાકણું લઈ લેવું હવે બાળકોને પૂછવાનું કે હવે મારા હાથમાં શું છે કે ગલાસ ગલાસમાં શું છે પાણી વન ટુ થ્રી ગ્લાસમાં ફૂલ રાખી શકાય નાના નાના રંગીન કાગજ કટકા રાખી શકાય અને બાળકોને મજા કરાવી શકાય તો એક સાદો પ્રયોગ છે એનું રહસ્ય જાણવું હોય તો બે ગ્લાસ તમને પહેલા મેં બતાવ્યું તો તમને એક જ ગલાસ દેખાશે એક કિનારી વાળું છે એક કિનારી વગર તો કિનારી વાળો જે ગ્લાસ જે છે બે છે એ કોઈને ખબર પડવાની નથી એ કિનારી વાળો ગ્લાસ જે છે કિનારી વાળો ગ્લાસ છે આમાં અંદર એમાં જ પાણી આમાં પાણી હતું જ નહીં બે ગ્લાસ બરાબર તમે સમજુ છો સમજી ગયા છો જય ભારત વિદ્યાર્થી મિત્રો મારા હાથમાં એક ઢોલ છે એ ઢોલ જે છે हूँ मथा में पेहरु जादूगर टोपी हो तो आता याद करू हूँ ओम तिरय अंबे माता जय तो तेज तो आई ग हमें बढ़ी मैं डोल तेरे खाली તો આપણ એક મેજિકનો પ્રયોગ હતો જય